Голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван каже, витік нечистот з каналізаційної станції в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому потрапив у канал, який сполучається з Південним Бугом. Судячи з площі забруднення, розповідає чоловік, нечистоти витікали кілька тижнів. Виток каналізаційний був вже давно. Дуже величезна площа була забруднена стоками. Канал, і близькося територія там, ну, я не знаю, квадратів, мабуть, 200 в длину і в ширину десь, мабуть, метрів 60. За словами Віктора Карвана, за 60 метрів від витоку чисто труба з одного каналу переходить в інший повідний канал, який, каже чоловік, в свою чергу, впадає в південний бух. Далі вона потрапляє в ту трубу, потрапляє в прокопаний канал, який йде перпендикулярно південному буху, паралельно доріжці на Олешин. І впадає в південний бух навіть в морозну погоду, каже член правління громадської організації річки Хмельниччини Павло Виздонецький з війним каналом, куди потрапила нечистоти, чути сморід. «Помітив, що на цій території дуже сильно тхне каналізаційними стоками і неозброєним оком видно розлив стоків на доволі значну територію от водно-болотних угідь, тут де росте очерет, верби. Це так звана територія, яка була осушена. Власне кажучи, стоки здебільшого виливались в такий е, е, дренажний канал». Прорив на каналізаційно-насосній станції підтвердив Суспільному Хмельницький начальник служби каналізаційних мереж Хмельницького водоканалу Олександр Ліпський. Витік ліквідували, Поступила інформація про пошкодження напірного колектора в районі КНС-11 по вулиці Північній. Службою підприємства аварія була локалізована, перекриттям, шляхом перекриття засувок, вона була ліквідована. Згодом встановлення комутаремонт на діаметр 300 мм. Олександр Ліпський каже, аварія на каналізаційно-насосній станції сталася через зношення каналізаційних мереж. Діаметр 300 – стальний матеріал труб, внаслідок тривалої експлуатації. Стався свіж, це природна труба, десь в районі 40 років. Привло тривалої експлуатації, вона вийшла з наду. Гричани, такий напівіндустріальний район, який створює, на жаль, через старість, веткість інфраструктури, проблеми і Південному Бугу. Тому що тут, з моєї точки зору, ну, Більше сотні кубів стоків так точно вилилось. Це велика проблема і для земноводних, і для птахів, які тут живуть. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю екологічної інспекції області Нацалії Сологуб, зараз екоінспекцією буде проведено обстеження місця витоку неочищених стоків та відібрані прови води та ґрунту. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.